الحفل الكريم جميعاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بلغ العلا بكماله بلغ العلا كشف الدجا بجماله حسن الجميع خصالي يا سامعين لمدحه صلوا عليه وآله صلوات يا عشقي سميتك يا سميتك قرآن الفرات، من أعطيتك قرآن الفرات، من ترويني حيات يا زمزم كل ضامي لو ما انت ما حسين جرح من لو عايش وياي حسينا خيالك بالمشاعر رايح وجاي حسينا قليلة دموع عيني وطفك هواي، قليلة دموع عيني وطفك هواي يا عشقي سميتك قران الفرات يا زمزم كل ضامئ لو ما انت ماي لو ما انت ما يا أبو يتم أهل صلوات على صلوات علوية عم السادة خوانة صلوات على محمد وآل محمد أي عافية أهل لليل العاشقين فإنما الهدوء في دروعكم اه لليل العاشقين فنما الليل يعني عاشق ومتيم اعشقت سيده فيا دنيا شدي أروعت في حبها المكنون والمؤبد أعشقت سيدة أعشقت سيدة فيا دنيا اشهدي القلب يصرف في هواها مغرمها احببتها احببتها احببتها والحب في روحي سرى فعرفت كيف الحب يسري في الدماغ قلبي توضا للسجود وانما صلى على بنت الرسول وسلم كبر بي الشوق الزواج كبر بي الشوق ونويت الزواج اول انسان ام حسن حبيتها الزهره بتعم ويحق عليها بابو من رغم كل عمر ما حاتيتها وهو طيب من يصير الحب حلال ترضى الله وتعتنيها لبيتها أردى دق الباب بس أخجل وخاف أردى دق الباب بس أخجل وخاف وعتبت الباب بخجل طبيتها وعتبت الباب بخجل طبيتها وباوعت للهادي وقريت السلام لكن الفاتحة في قلب قريتها قلت له عند حكايه ار احجيها خاف وقال لي قول ودنقت وحكيتها اطلبي يد الزهره جيتك يا الرسول سكت سكت سكت بس كلمه نعم حسيتها وهو ساكت وانا ساكت واستحيت والاملاك تشاور بشكليتها نزل جبرائيل على الهادي الرسول شاور وقال للرسول الرسول انطيتها صلوات شبابنا شو الهدوء من رخصتكم وردكم وياي صفقة يلا ويا في يوم الغديري علتنا الصواميري في يوم الغديري علتنا صبا أميري رغم عن نواصيب علي تبقى أميري الله في يوم الغديري علتنا صبا أميري في يوم الغديري علتنا صبا أميري رغم عن نواصيب علي تبقى أميري رغم عن نواصيب علي في يوم الغديري علي تنصب أميري رغمًا عنه واصيب علي تبقى أميري علي تبقى أميري علي تبقى أميري نجدد بعيدك يا أبو الحسن جيني بعيد الله نهني اليوم مهدينا نبقى على العهد يا رب خلينا نبقى على العهد يا رب خلينا عوده بخير يا رب السماع لنا عوده بخير يا رب السماع لنا والو تبقى والي تشيل الراس عالي رغم عن واصيب عليه تبقى اميري، رغم عن واصيب عليه تبقى اميري، صفقه صفقه صفقه صفقه، يلا ابويا ها. إيه في يوم الغديري وعلي تنصب اميري، رغم عن واصيب عليه تبقى اميري، رغم عن تبقى اميري، رغم عن واصيب عليه تبقى اميري. يوم الغدير الهايد ضل يخطب من رب السماء والعالي تنصب فاز اللي بسفينة حيدره يركب فاز اللي بسفينة يركب واللي ينكر ولاية علي يتعذب واللي ينكر ولاية علي يتعذب فاز من يواليه وخاب من يعاديه فاز من يعاليح وخاب من عادي رغم عن واصيب عليه تبقى أميري رغم عن واصيب عليه تبقى أميري في يوم الغدير عليه تنصب أميري في يوم الغدير عليه تنصب أميري رغم عن واصيب عليه تبقى أميري رغما عني واصيب علي تبقى اميري حبل الولايه احنا معتصمين لحد الموت ما ننكر ابو الحسنين لاجل ارواحنا تنخص ولم بالين ما لاجله نقدم نقدم نقدم نبقى مطلوبين يا علي يا علي يا علي على, وراد وراد على رب العلقت. وراد ربيع لا يتفاحت ربي. عطر حب الوصي حامي الحمي صلوات حملها, حملها حملها حملها حملها حملها صفات المصطفى حيدر صفات مصطفى حيدر حملها وشريعة رب لبس حيدر حملها صفات المصطفى حيدر بل بس حادر حملها ورث علم النبي وشايم حملها حملها على طاح النبي النبي نفس الزجي وراد وراي دع رب العلا اختاره على وراد وراد وراد ارفض كل منك ارفض له وراد وراد ربيع ولا يتفاحت والله وراد عطر حب الوصي حامين أمي صلى شبابنا بوية عددنا هواي صوتكم ما نسمعها صفقتكم ما نسمعها صلاتكم ما نسمعها أريد صلوات على ويا ابويا أهل النجف يلا ابويا صلى على محمد وآل محمد يلا بعد عيني ارفع لي ايدك ارفع لي ايدك لي فوق بوي الشباب بالاخير واريد كلها تجاوب يلا بوي انتم شبابنا من هناك قدام يلا جاوبوني يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي, يا مهدي، يا مه... ما اسمعكم ابد ولا واحد اسمع وطل ما نقرأ يعني يلا بوي يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي يلا ما اسمعكم وبدوا الهدوء الهدوء فدوا روح لكم بس اريد الكل يجاوبني يلا ما عاد يقف ويا العريس اليوم شنو؟ شو ما عاد يحكي؟ يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي الله يا مهدي عافيه يا مهدي يا مهدي صفق يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي الله يا مهدي يا مهدي وحدك ساكن بالقلب غيرك حالف ما احب وينك يا مهدي العشق واسمك بالدم ينكتب واسمك بالدم ينكتب طالت كلش غيبتك زادت حيل محبتك قلبي ما يحمل بعد حنت روح شوفتك حنت روح بعد وين نتلاقى والعيون مش تاقي بعد وين تلاقي والعيون مش تاقي بروحي تمشي وعين دي كل شي وحدك انت وحدك انت باقنا طور وين باشور وين باشور حتى اشوفك حتى شوفك همت بيك خليني بعد وين دليني متبيك خليني بعد وين دليني يا مهدي يا مهدي يا مهدي يا مهدي, يا مهدي, يا مهدي يا الله يا مهدي يا مهدي صلى على محمد وال محمد يلا أبو اريدكم هواسات ها وين ربع العريس كش ماشبنام الكول يوم لا صفقة العريس بعدي هسيج دين الله كتم لاي بولاية الكراه دين الله كتم البلا كرار الله اختار من بعد النبيل المختار والعلى البرية ومخزن الأسرار والباية حيدر يلا ايدك ايدك ولباي حيدر هنيالو ولباي حيدر ولباي حيدر هنيالو ولباي حيدر هنيالو ولباي حيدر هنيال, <تصفيق> هنيال, هنيال شاليد الرسول وصاح يا الاصحاب شاليد الرسول وصاح يا الاصحاب كرار داحي هذا المرتضى القرار داحي الباب حاضركم يوصل هالخبر للغاب حدروا عليكم بغياب حدروا عليكم بغياب حدروا عليكم حدر فعيد أبو الحسنين أبو الزهراء فعيد أبو الحسنين أبو الزهراء الشمس والناس والصحراء صاحب صوت منكم رايد الأصغاء صاحب صوت منكم رايد الأصغاء مو انا الخالق هذا العريس يجي يلا صفقوا له لا مو انا الخالق مختار مو انا الخالق هو انا الخالق مختار مو انا الخالق مو أنا الخالق مختاره مو أنا الخالق مو أنا الخالق مختاره مو أنا الخالق مختاره كل من وال أبو الحسن انوالاني كل من و حسنين وآلاني والعدل وصل كرار عاداني على بعد الامام وما يصح ثاني على بعد الامام وما يصح ثاني والينكر حدر ما اريد واللي حيدر ما اريد واللي حيدر واللي حيدر صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات <تصفح> على محمد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات يلا علي علي علي علي مولانا يا علي علي علي علي علي علي علي علي مولانا نورك يا ظهر على الخير <سؤال> على الخير، مولد إمام وانتظر على الخير على الخير. بالمعد دنيا نزعت على الخير على الخير، وزمان شعت وانورت على الخير على الخير. من نورك الظل على الخير على الخير، من نورك الظل على الغير علي علي علي علي مولانا يا علي علي علي علي علي مولانا علي علي علي علي مولانا يا علي علي علي علي علي يا علي علي علي علي علي مولانا يا علي علي علي علي علي يا علي حضر الورد ويلياس فرحان بيك كل الناس حضر الوارد ويلياس بيك كل الناس بالمهد راع النوماس بالمهد راع يا يلا علي, علي علي علي علي مولانا يا علي علي علي علي, علي علي علي علي علي مولانا يا علي علي علي علي علي مولانا يا علي علي علي علي علي لنا يا حبك نبت وسط القلوب قلبا سعد بك المحب لعيون تربع للدروب لعيون تربع للدروب كاف غيابك ممتد كاف غيابك ممتد علي, علي علي علي علي مولانا يا علي علي علي علي, علي علي علي علي علي مولانا يا علي علي علي علي علي لانا بالحفل جينا نشارك النرجس احنا نبارك القلب العدو نحارك بالصفقات بالصفقات بالصفقات صفقات علي علي علي مولانا يا علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي مولانا <speaking in foreign language> متاني متاني الواد مشافتك كلها متاني متاني اشوفك مخلص ليلي امتاني